Dobrodošli v Lidlovi Vitalnici. Moje ime je Agža Obelj in vtokrat se potepamo po prelepi slovenski obali. Na črtu imamo krožno pot od Portoroža preko tunela do Stronjana in skozi v ob obali do Pirana. Potem pa iz Pirana nazaj do Portoroža z avtobusom. Vmes pa, če bomo zbrali dovolj moči, nemo še do gazeljiva. Tako da imamo kar velik zalogaj pred sabo. A da vidim. Da pa ne zavodiš lobenega videa od Lidlove Vitalnice, pa se subskajbi na Lidlo YouTube kanal. skozi predorva leta, ki je na trasi Parencana in nas pripelje iz Portoroža v Strunjan. Ula, ti veš kaj včasni je bil tukaj? Vlant. Ja, prosto železnica, ki je povezovala Trst z Poračov. Zelo, zelo veliko kolesarjev, tako da, da te prevedi. Danes smo se za Primorsko odločili zato, ker je v vseh ostalih delih Slovenije precej slabo vreme in pa tudi zato, ker so s otroci zelo resno oprali hoji v hribe, tako da smo jih mal nahecali, da gremo na morje. do Stredora, do imamo nekje 2 kilometra asfalta, mogoče če najbolj zoperen del poti. Poglejmo si pogledati preret razgled na Mesečev zaliv. Na vrhu mesečovega zaliva ki je naravni rezervat in absolutno eden najlepših delov slovenska obale. Če imamo dovolj časa in energije, se lahko spustimo tudi do plaže v mesečovem zalivu. Še pa da tudi maljeka plaža Sloveniji Oša. enostavno Oša. dovolj. Gremo čez strunjanske soline, značilo strunjanskih solin je to, da so res najbolj severne, še soline v sredozemlju. No, prišli smo v Fieso, zadnja postaja pred Piranom. Zdaj smo tukaj na Fiesi, gremo pa samo tukaj ob obali, več čas do Pirana, tukaj pojemo sladolet in se z avtobusom prepelamo nazaj v Portorož. Aje, vala! Zajno. To je čist, 20 minut, mamo. Pro? Nekdo je potrujen. 243. Dobro magija. Čau, čau. Čau, čau. Ali si kot truda, Bravo, super seplacela. Vprašan celodnevni izgled. No. Mi izlet. mali z in